يا يوم انشفل هيا أيوة الله شباب وجنر العر هي ورعد حنا يرد غاز احلى ابو ذيبه ابو ذيبه اهل عمي راعد الرماح عمي رماح رماح الرماحي سعد محمد عمي وينك وينك هذا الديانه لولايه هذا الديانه حبس على رماح عم رماح احمد الرماحي عمي امير الرماحي ويا رماحيه سجدتم قد التمن عمي الظلع على ما ينشلي سيد احمد العلم يعني شهوده وقع اخر تاني بعد أجع تاني ولد هيل هيل المعرض بعد بحيله والهلا الهلا على عناد على عناد على عناد صحبان او على عناد صحبان لعبه ولعب خوانه يلا عبودي شوبي تشوبي. لا موجود. يلا عندك تلفونك حضرنا تشوبي. يلا عبودي. يلا نصي عبودي حضر تشوبي. يا الحبيبي يا بياب يا <تصفيق> الدنيا تتعب من تحطين ببالها وانا اول من صير الغيال الدنيا تتعب من تحطين ببالها انا علي بصاري <تصفيق> <الليلة يحب تصفيق> وانا اول من صرت خيالها. السلم من اليسرى ما داخله السلم من اليسرى ما داخله اضيق، ومن تلوم الناس قال شمالها وهلبي بيلعب شوبي، وهلا قال النوبي، وهلبي بيلعب شوبي، وهلا قال النوبي، النوب، النوب إنه, إنه, إنه, إنه هلا ايه هلا بيهم. يا عيف عيف علي علي بصره وعلي علي ودك حدا حدا اصحف وقف من اليمنى على اليمنى خالو خفاتي تاتراسي من اليمنى على اليمنى عليها البصراوي وقف استجولد، لا الشغل على تعالى الرسول الليلة او يا شمعة الصبياني والله خفاة عز اخواني فرحنا وليحبنا يفرحوا يا يعني نا فرحنا وليحبنا يفرحوا يا يعني لا تبين تحن للعاب بكرة، لا تبين تحن للعاب بكرة. ويحس روحه عزيز راسه كبار. آه، أخاف تكون ما جيتك، يا رجابت نحن ليتك. أخاف الجون ما جيتك، يا رجابت نحن أخوي قل عسى ما. Showcase <laughs>